ليك بس تبلشي تقتنعي انه كل مشكله ولها حل وانه كل مصيبه ولها نهايه ساعتها بتكوني رسمتي لحالك طريق حتعيشي فيه مبسوطه وراضي ومرتاحه ورح تقدري تحققي كل اللي بدك اياه كل شيء بهالدنيا له نهايه الا الروح لهيك خلي روحك تستمتع وتفرح وتعيش المغامره شغلي براسك محطه التطنيش وعيشي حياتك ببساطه من دون اي تعقيد ولا تنسي تحكمي دايما بحياتك عيشيها صح